ازيكم يا رب تكونوا بخير النهارده هنقدم لكم تجربه سهله جدا بادوات بسيطه خالص هو متوفره في كل بيت عندنا اللي هتقدمها يوستينا وهنشوف كويس هنتعلم ايه من التجربه دي وطبعا اي تجربه بنقدمها هنا تنفع لاي مرحله عمريه طبعا مع اختلاف التفاصيل وطريقه الشرح طبعا التجربه بقدمها الحضانة مش زي لإعدادي مش زي الشباب مش زي الابتدائي كل ما المرحله بتكبر كل ما احنا بنضيف تفاصيل اكتر واكتر يلا يا سينا زي ما احنا شايفين ده الانسان ده الانسان دي اللي هنعتبرها الخطيه الانسان الاول شكله ايه نظيف لونه, لونه ابيض ونقي. لونه نقي الله خلق كل واحد فينا نقي بلا خطيه نشوف الانسان لما بيدخل في الخطيه دي زي ما نشوف دلوقتي دي الخطية زي ما احنا شايفينها شوهته هو الأول كان نقي كان نقي خالص دلوقتي الخطية أول ما دخلت عليه شوهته متجيش زي الأول يفضل كمان يا سينا إن احنا ممكن نجيب معلقة حجمها أكبر عشان مثلا نكتب الكذب الشتيمة الحلفان البعد عن الله إيه الخطية الخطايا كلها عشان نشوف الأطفال أو نقدم الاطفال إن مش خطية واحدة بس طيب الأول كانت لونها ايه؟ لونها أبيض نقية اتشوهت بسبب الخطايا اللي الانسان بيعملها طيب ازاي نتخلص من الخطايا دي ممكن الانسان نفسه ياسين يقول لا انا هقدر امحي الخطايا او اقدر اتخلص منها او انا قادر ان انا اشيل كل حاجه وحشه من حياتي بس هو مش هيقدر لوحده طبعا ما ينفعش الحاجه دي عايزه ايد قويه هي اللي تمحي الخطايا. الخطايا دي كلها ويرجع ايه ال... نقي ال... زي ما هو تمام وهنطبق القصه دي او الكلام ده على اي قصه من الكتاب المقدس الاخر يعني. ايه اللي هيحصل? لازم الانسان. مش هيقدر يطلع لوحده من اللي هو اللي هو فيه. الخطايا تتمحي بسهولة. لازم يقرب من ربنا ويدخل جوه عمق الله. ويقرب يطلب منه معونه بالظبط كده. ويصل ويطلب معونه ويعترف ويتوب ويتناول زي ما احنا شايفين. الخطيئة اللي كانت مكتوبة او الخطية الحلوة اللي انا كنت بحبها. ولازق فيها ابتدت تطلع. ب... بالوسائل الروحيه اللي انا بتبعها مع الله. زي ما احنا شايفين مين كان يصدق ان ان الخطايا ممكن تتشال من المعلقه كده بسهوله؟ دي زي... قوه ربنا. بالظبط كده. احنا هنا شايفين يعني المعلقه هنا الاول كانت مكتوب عليها ايه؟ الكذب. الكذب. شايفين هنا بقيت خلاص اه مش مكتوبه الكذب بقيت خلاص حاجه كده مفككه لان هي الله فاحنا لو كانت معلقه كبيره كان هنكتب خطايا كتير فلما هتنزل هنا مش هتبان كل خطيه شتيمة الكذب لا كلهم هيدخلوا في بعض فالله بينحي الخطايا وفي الاخر بيرجع ايه الانسان نقي زي زي بالظبط قصه مين؟ زي قصه شاول ايه اللي حصل؟ إيه كان مليان خطايا بعد عن ربنا كان مليان خطايا إيه اول ما اول ما رجع لربنا طبعًا. هو ربنا عمل فيه دخل في حياته اا إيه تحول من انسان كان من انسان مجرم انسان شرير لانسان نقي بار زي بالضبط ممكن نمثل زي ما احنا قلنا من بدايه السيناريوهات المعلقه الانسان الكلام المكتوب دي الخطيه او اي خطيه محبوبه لدى الانسان الكوبايه دي ده الله وحضن الله ومغفره زي ممكن نطبقها على قصه الفداء ان الله محى ذنوبنا ومحى الخطايا بتاعتنا بصلبه على الصليب كمان زي القديس موسى الاسود تمام <تصفيق> زي ما كل خطا يعني. من شرير من انسان شرير إلى بار. بار. فاحنا عشان نرجع انقياء لازم ندخل الى العمق مع الله مش من يوم وليله بالاستمرار. ومقدرش الواحد برضه لازم اطلب معونه من ربنا. بالظبط كده اتمنى تكونوا استفدتوا من التجربه الجميله ونشوفكم مره تانيه وباي باي. باي. شكرا لمتابعتكم وأي حد محتاج وسيلة لأي موضوع يكتب لي كومنت ومنتظرة أراءكم ولايكاتكم وما تنسوش سابسكرايب والشير استنوني في حلقة جديدة من أفكارينو